سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن كبر نادى بسم الله إسلام التقوى مغلا بحلقات الصحوة أمضى آيات الذكر البرهان بحلقات الصحوة أمضى آيات الذكر البرهان سلك من طريقه بهداية نور الإيمان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 كبر وكبرت فيه النخوة نخوة خالد وقت الشدة بتعليم الدعوة مضى مسجدنا أخرج فرسان بتعليم الدعوة مضى مسجدنا أخرج فرسان سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان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 جيل التحرير والمصر والزينه تاج الوقار جيل التحرير والمصر والزينه تاج الوقار سلكوا طريقه بهدايه نور الايماني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 بحلقات الصحوة أنضى آيات الذكر البرهان بحلقات الصحوة أنضى آيات الذكر البرهان من طريقه بهداية نور الإيمان في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حف القرآن سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حف القرآن ظن معاني التجويد رتل قرآن التوحيد من تفسيره كان يزيد ما أجمل ذكر الرحمن، من تفسيره كان يزيد ما أجمل ذكر الرحمن سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان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 جيل التحرير والمصر والزينة تاج الوقار جيل التحرير والمصر والزينة تاج الوقار سلك طريقه بهداية نور الإيمان في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن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 كبرنا جاء بسم الله اسلام التقوى مغلاه بحلقات الصحوه امضى ايات الذكر البرهان بحلقات الصحوه امضى ايات الذكر البرهان سلك المؤمن طريقه بهدايه نور الايمان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 ضن معاني التجويد رتل قران التوحيد من تفسيره كان يزيد ما اجمل ذكر الرحمن، من تفسيره كان يزيد ما اجمل ذكر الرحمة سلك المؤمن طريقه بهداية نور الايمان